Obědu většinou salát. Většinou salát. Třeba řízek se salátem. K obědu mám ráda polévku, nejlépe vývar a na druhé jídlo k tomu nějaký typické české jídlo třeba řízek nebo bramboráky. Tak obědu musí být polévka u nás a a no, druhé jídlo. Takže to hlavní jídlo s nějakým salátem. Obyčejné jídla, vařené, nemám rád smažené jídla, nemám rád kečupy, tatárky, prostě polévka a klasické vařené české jídlo.